Підполковник прикордонної служби Андрій Ніколєнко з дружиною Людмилою приїхали на Бал Героїв із Маріуполя. Хмельницький – це місто, де народилося їхнє кохання. Подружжя має четверо дітей. Вони зізнаються, що через війну вже і не пам'ятають, коли так безтурботно танцювали. Бал хоча б на деякий час повернув їх у мирне життя. Для військових воно потрібно. Тому що повсякденна діяльність військова, вона трошки… Знаєте, як струна, а це трошки розслабляє, трошки дає такої наснаги, військовослужбовці відчувають себе потрібними і вдячність так само. Ми, я думаю, що це дуже важливо. Дуже, дуже би хотілося, щоб таких заходів більше. Не заводять такі заходи. Катерина Луцик із Ізяслава приїхала на бал разом зі своїм чоловіком-капітаном ЗСУ, учасником АТО. Катя – медик, ветеранка десантно-штурмових військ, учасниця жіночого ветеранського руху. На війну пішла добровольцем. Була там у найгарячіших точках 4,5 роки. Каже, що подібні заходи дуже потрібні тим, хто пройшов війну. Це їх частина психологічної терапії. Така атмосфера рідна, спокійна, надійна. Дуже багатьох знайомих вже на даному етапі. Я ж це, це коло своїх, це дуже приємно. Щоб повернутися до мирного, до цивільного життя, мені довелося багато чого прийти. І здавалося, що просто я тут дуже чужа і ну, тут ніхто нікого не чекає, тут люди живуть своїм життям, е ніхто вже не згадує про війну. І просто настільки всі якось там змирилися. Ідейна організаторка балу Олена Ярошенко каже, що захід присвячений жінкам, матусям, дружинам, нареченим, донькам військовослужбовців, жінкам, які змінили підбори на берці і пішли боронити Україну від російського окупанта. Украдило мене у війни це на один день вирвати їх з того пекла і повернути наших дівчат до мирного життя. Бо за ці вісім років майже ніхто з них не одягав підбори. Їх сукні висіли у шкафах і припадали пиль. А це привід вийти і знову відчути себе дівчатами, це по-перше. По-друге, вирвати з війни – це психологічно перейти той бар'єр і дозволити собі свято. Бо знаєте, ми настільки проявили військовому чувство вини, що вони навіть бояться іноді а, піти на якесь свято, посміхатися, радіти життю. У дефіле весільних суконь брали участь не професійні моделі, а жінки-військовослужбовці, дружини та волонтерки. Олена Ярошенко розповідає, що бал героїв своє коріння пустив ще два роки тому на козацькій землі у Запоріжжі. Саме звідти у Хмельницькій вона привезла великий вишитий рушник, як символ, який об'єднує українські родини. Цей рушник 2014 року вишивали в Запоріжжі дівчата під час найстрашніших моментів, в нашій історії. і почали вишивати під час Іловайського, і коли вишивали під час дебанців, вони надкірвалися постійно, і ми не могли вишивати. І він не дешитий, бо війна не закінчена. Цим рушником ми зустрічали всі військові частини, і цей рушник був такою, такими воротами в мирне життя. Укради!